יש לנו מסה מסוימת M, ואינה במהירות מסוימת. הערך המוחלט של המהירות הוא V. אנו יודעים שלגוף הזה יש תנא, תנא קווי. התנא הזה, נשתמש באות היוונית RU, כדי לסמן תנא, התנא הקווי מגודר כשווה למסה כפול המהירות. את חזרה עם מה שכבר למדתם, ישנם סרטונים קודמים בהם דיברנו על תן הקווי אחת הדרכים לחשוב על התן הקווי הוא כמה קשה לעצור את הגוף הזה בשפת יומיום ניתן לשאול כמה תן הקווי יש לגוף הזה ככל שיש לו יותר תן הקווי יותר קשה לעצור אותו באיזשהו דרך אם נסתכל על זה בצורה קצת יותר מתמטית אם דורצוננו של גוף, היינו להפעיל עליו כוח במשך זמן מסוים. הערך המוחלט של הכוח כפול משך הזמן שהוא פעל, כוח כפול זמן, זה נקרא מתקף. כל זה זאת חזרה. זה לשינוי בתן העכבית. נכתוב זאת בצהוב. הוא לשינוי אם אין לנו מתקף, במיוחד אם אין לנו כוח שקול הפועל על גוף, התן להכביס שלא יישאר כבון, ושנושימור תן הכביב. אנו משתמשים במושג הזה בכל מיני פיזיקליים בעולם. ובמיוחד בהרבה מקרים עם כדורי ביליארד ודברים מספים. בואו נסתכל על מושג דומה. אך בעולם הסיבובים. נניח שיש לנו מסה, ונניח שזאת מסה נקודתית. יש לנו כאן מסה, في הקשوة באתם בקוד חסר מטה דפוס פה פניקודא הזה זה יemer כזא סילובו אם מי שויף איר מומת על מטה הזה זה תתחיל יש תובע במאגר אניخش את המטה יושבת על המטה הזה וזה נישתא חסר חוק ו'אני התנגדות של אבירים כאן מומן, היא תתחיל להסתובב. נחשוב על הדבר הבא. אולי יש כאן מושג חדש. כפי שהתנה עקבי אומר לנו, קשה משהו, איך ניתן של הדבר הזה? דומה, אומר לנו כמה קשה הדבר הזה בעצם, הזה הוא גדר, הוא שמוע, נבהיר את המושגים. זה كان הוא תנא קווי. כאן אנו מדברים על תנא זוויתי. גם תנא קווי וגם תנא זוויתי הם גדלים וקטוריים. כאן נרשמתי את הערכים המוחלטים של המהירות ושל התנא הקווי, אבל התנה הקווי אותו ניתן להגדיר כשווה למסה, שהיא גודל סקלארי, כפול המהירות, כפול וקטור המהירות. אותו דבר נכון עבור התנה הזוויתי, אך אני אתרכז בערך המוחלט שלה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שהתנה הזוויתי יש כיוון, כמתאר כי להסתובב לשני הכיוונים. אתם כפת מסווך את העניין כשמתחילים לחשוב על אפילו שאתם כבר יודעים ושתלמדו על כך בעתיד ישנן דרכים שונות להכפיל וקטורים כדי שנבין את המושג תן הזוויתי יש לכבר ערכים המוחלטים מגדירים תן הזוויתי שמשמים אותו באות-ל בדקתי הרבה כדי להבין למה מסמים אותו באות-ל ולא מוצאתי טובה מישהו יגלה סיבה טובה אשמח שתכתבו לי על זה בגוח מודעות למה הנימוק הטוב ביותר שאני שאמרתי הוא כל יתר האותיות כבר היו דפוסות אבל היו מושגים בפיזיקה כשהגיעו להגדרה הזו. תן אז אביתי מוגדר בצורה מאוד דומה. המומנט הוא הדבר שיכול לשנות את הדרך בגופים מסתובבים. כפי שהכוח הוא הדבר שמשנה איך דברים נעים בקו ישר. המומנט שווה לכוח כפול המרחק, ממרכז הסיבוב, כל הדברים, בתנועה סיבובית, מוגדרים בצורה דומה אפשר לעשות אנלוגיה עם התנועה האכבית ולהכפיל את זה במרחק ממרכז הסיבוב תן לזוויתי מוגדר כמסה כפול מהירות כפול המרחק ממרכז הסיבוב נקרא למרחק הזה אב אר... עבור הרדיוס, אתם יכולים לראות R, שאם הגוף הזה יהיה מעגל, זה הרדיוס של המעגל R. יהיה קצת יותר זהירים זהו הערך המוחלט של המהירות המהונכת לרדיוס קוראים לזה לפעמים מהירות משיקית האות הזאת כאן, היא הערך המוחלט של המהירות המהונכת לרדיוס הערך המוחלט הזה זה מה שאנו מגדירים כתן הזדתי. מה אמרתי כאן הוא שאם הכוח השקול שווה ל-0, אתן הקווי קבוע. אתם לא הראתי לכם זאת, את לא הוכחתי זאת מתמטית. אך כשהמומן השקול שווה ל-0, אין מומן שקול. אתם זאת במירול. אם שווה ל-0, אם לא מופעל את המומן שקול, אם הערך המוחלט שהמומן הוא 0, לא יהיה שינוי, לתנה הזוויטי. נראה את ההוכחה המתמטית בהמשך. והדבר הזה נובע משהו מאוד מעניין. אולי ראיתם את זה אפילו במשחקים האולימפיים. וזאת העובדה שעל ידי שינוי ברדיוס ניתן לשנות את המהירות המשיקית. כפי שראינו בסרטונים קודמים המהירות המשיקית מאוד קשורה למהירות הזוויטית. נבדוק זאת קצת יותר נסתכל על ההגדרה של תן זוויתי. ניתן לראות כאן ישירות שאם L קבוע ו-R קטן כתוב זאת כתוב זאת כאן מחדש ותן הזוויתי L שווה למסה כפול המהירות המשיקית המהירות המשיקית המהירות המאונכת לרדיוס כפול הרדיוס מה קורה? אם נניח שזה קבוע כלומר שאין מומן שקול במקרה הזה התנה הזוויתי קבוע מה יקרה אם נתחיל להקטין את R? החוט הזה יתחיל להיכרך יתחיל להתלפף יתחיל, וזה די הגיוני בזמן הסיבוב החוט מלכים להתלפף כשהוא הולך וקטן. עם R קטן, וזה קבוע, המסה לא משתנה. עם אל קבוע והמסה גם ש-R קטן, המהירות המשיקית, המהירות המונחת לרדיוס, תהלו. ניתן להסתכל על זה במונחים של מהירות זוויתית. אנו יודעים שהמהירות הזוויתית אותה מודדים ברדיאנים לשנייה ומסמנים אותה באות אומגה אומגה שווה רואים זאת מפותרות בסרטונים אחרים המהירות המשיקית הערך המוקלט של המהירות הממונכת לרדיוס חלקי הרדיוס אם מבודדים את המהירות המשיקית מקבלים שווי ל- omega כ fulfillment. אם ציבים זה תקנו, דotta אקדורא של תנה צביתי. התנה צביתי, שווה למassa כ fulfillment. fulfillment. הה massa כ fulfillment, המחליפה את הירידה קנה, omega. כ full אל, כ full אל, שזה אומגה כ full אל, פה ריבוע. מחזור הדיון שבריחנו. אם רדיוס קטן, מה קרה למידות הזוויתית? זיכרו שאנחנו מדרים את האומגה ברגדיוני משנייה. אם זה קבורה, מנחם ש-א מומת שכולו מופעל על המארחת, אנחנו יודעים שזו בזע. האנו מניחים שהרדיוס משתנה, אם הרדיוס קטן, מה קורה לאומגה? אומגה כמובן גדל, אומגה גדל. באותה צורה אם הרדיוס יגדל. oczywiście זאת רדיוס יותר גדול, מה יקרה לאומגה? אומגה היא קטן, אומגה ילך ויקטן. אם מקדינים את הרדיוס, הסיבוב יהיה יותר מהיר. אם מגדילים את הרדיוס, הסיבוב יהיה יותר איתי. דachten שראיתם את זה, כמו פסיכולוג גדול שראיתם זה, אולי במחליקה על כדורח, הם שחקים אולימפיים, המחלקות, מחלקות לאיסטוביוק שזורפין וنصفת הצדדים. שהרדיוס גדול, ברוח של מחליקה על כדורח, הדבר יותר מוקדם מהסניקרדטיות. שחרד ליזטק על המחליקה כי של מסות ניקודות ציא. שחרד על המחליקה כי של מסות ניקודות ברדיוס 50. שמתנה מחבר את התנאים הצריטים שלהם. אבל לא משנה, לעצם העניין כשהזרועות מונפות לצדדים צדדים שמחשבים את הרדיוס הממוצע של כל המסות בזרועותיה ובגופה הרדיוס הממוצע גדול יותר כשהיא מושכת את זרועותיה פנימה וקורכת אותן סביב גופה הרדיוס קטן והנהירות הזוויתית גדלה ניתן לראות זאת הן מסתובבות ואז זה לא הפעלת מומן כלשהו כשהן מושכות את הזרועות ממה? הן יותר מהר, אם הן מניפות את עזרות לצדדים ללא הפעלת מומן, מסתובבות יותר לאט.